بسم اللہ والسلام, والسلام علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ, اللہ تبارک و ومن آرز ان ذکری فانن لہو منی شد ان سلقا ونہ شروع یوم نبی مکرم اللہ کے نبی دین اسلام کے احکامات پر حمل کرنا میرے لیے مشکل ہو چکا بڑے بڑے کام کرنا میرے لیے تکلیف کا سبب ہے مشکل ہے آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس میں زیادہ مشقت بھی نہ ہو اور وہ عمل کرنے کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہوں گا نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لاسام کا رت پر ذکر تھا میرے صحابی تیری زبان ہمیشہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرے گا اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کے کے سامنے یہ بات ذکر کی فرمایا میرے صحابہ میں تجھے ایسا ایسا ایک ایک عمل بہترین عمل تمہیں بتاؤ جو عمل اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے اور حتیٰ کہ اللہ کے ہاں تمہارے مالک اور خالق کے نزدیک وہ بڑا پسندیدہ عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ساری خوبیاں ذکر کرنے کے بعد فرمایا وہ عمل ہے ذکر اللہ تعالیٰ. یہ ایک ایسا نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کے ذکر کا معنی انسان کی زبان ہر وقت اللہ کی تسبیحات اس کی اس اس کی تکبیرات، اس کی تکبیرات تحلیلات سے تر رہنی چاہیے اور یہ ایک ایسا عمل ہے ہر انسان چھوٹا بڑا بوڑھا دولت مند غریب جہاں مرضی بیٹھا اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے اور نہ کسی وقت کرنا بڑا ہے سوائے جب انسان واش روم میں ہوتا ہے ان اوقات کے علاوہ یہ <laughs> عمل انتہائی آسان بھی ہے اور اللہ کے ہاں بڑا قابل قدر بھی ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں اجتماعی طور پر ہمارے جو ملک کی صورتحال حال ہے نا وہ انتہائی نازک کن صورتحال ہے کیوں ہمارے امن و امان کی صورتحال اس خطرے سے دوچار ہے اور اسی طرح معاشی صورتحال بڑی خطرناک ہو چکی ہے اللہ نے پرانے مجید کے اندر فرمایا کہ جو بندہ میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے میرے ذکر سے ذکر اللہ تعالیٰ سے استغفار اور اللہ کا شکر یہ تمام چیزیں اللہ کے ذکر پہ آ جاتی ہے انسان استف کر اللہ پڑ رہا ہے اللہ کا ذکر ہے انسان الحمدللہ رہا اللہ, کا شکر ہے اللہ کا ذکر بھی ہے اللہ بہت سارے فضائل ہیں نبی صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس لیے یہ ایک ایسا مختصر بہترین اور خوبصورت عمل ہے جو ہم چلتے پھرتے کام کرتے بیٹھتے اٹھتے ہر وقت بلکہ اگر ہم غور کریں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہر کام کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی دعا میں ہوگی ہے اگر ہم ان مصنوع دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیں نا تو ہمارا ہر وقت ہی اللہ کے ذکر ہمارے تمام اوقات اللہ کی یاد میں گزرے تو اس چیز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے خود بھی کریں اپنے مسجد میں آنے جانے کے اذکار اگر انہیں پابندی شروع کر دے نا اللہ کی فضل سے ہمارا سارا وقت ہی اللہ کے ذکر میں گزرے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم سنت پر اور ایک بہترین جو اللہ کی طرف سے ملا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی فرمائے اللہ تعالی ہماری تمام یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر ذریعہ نجات بنائے